السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 40% في المية. 40% في المية من وقتنا بيضيع على حاجات مش مهمة. الكلام ده تبقى لدراسة اتعملت من مؤسسة فرانكلين كوفي. الدراسة دي خدت ست سنين واتعملت على 351,000 مشارك تقريبا من كل دول العالم. الدراسة دي ببساطة بتقول إن 60% في المية من وقتنا بيروح في الحاجات المهمة مقابل 40% في المية بيضيع على حاجات مش مهمة. في بعض الناس ممكن يعتبر ان 60% دي نسبه مقبوله ومرضيه لحد كبير لكن الحقيقة ان 40% من وقتنا يعني تقريبا نص الوقت لما يضيع على حاجات مش مهمه فده بيمثل مشكله كبيره جدا جدا عشان نوضح النقطه دي خلينا نبص للموضوع من زاويه مختلفه لو انت النهارده رايح تشتري عربيه جديده وجي صاحب المعرض بيديك العربيه اتفضل لكن للاسف انت مش هينفع تستخدم العربيه دي غير ثلاث مرات في الاسبوع او مش هينفع ان انت تستخدم غير نص امكانيات العربية اللي انت اشتريتها بامكانياتها الكاملة او لو رحت اشتريت شقة النهاردة وجي صاحب الشقة اللي بيبيعها لك قال لك والله انا اسف جدا لكن مش هينفع تستخدم غير نص الشقة بس هل حد ممكن يقبل حاجة زي كده؟ ما أعتقدش وبالتالي اذا كنا مش هنقبل انصاف الحلول في بعض الامثلة اللي انا قلتها دلوقتي فمش من المنطق ان احنا نقبل بانصاف الحلول في اهم حاجة احنا بنمتلكها وهي الوقت اداره الوقت من المواضيع المهمة جداً اللي لازم الكل يقرأ ويعرف عنها لكن اهميتها كمان بتزيد في وقت الازمات ليه؟ لان وقت الازمة هو وقت ليه طبيعة خاصة جداً وقت مختلف عن اي وقت تاني الازمة دايماً بتسحب بالشخص من المستوى اللي هو فيه للمستوى الاقل منه يعني لو انت ممتاز ممكن تكون كويس ولو انت كويس ممكن تكون وحش ولو انت وحش اكيد هتبقى وحش الا لو كان ليك رد فعل قدر يقاوم فعل الأزمة دي ويحاول على الأقل يخليك تحافظ على المستوى اللي إنت فيه وما تنزلش عنه. عشان كده فيه حاجات كتيرة جدًا مش مهمة زي الـ 40% اللي قلناهم بنعملهم في الأيام العادية ما ينفعش يتعملوا في وقت الأزمات. وقت الأزمات لازم الحاجات الغير مهمة دي تنزل لـ 20% و10%. هنتكلم هنا عن أهم تلات حاجات ممكن نكون بنعملهم في أيامنا العادية ما ينفعش أبدًا يتعملوا في وقت الأزمات. رقم واحد في الايام العادية ناس كتير مننا بتتعامل مع الحاجات اللي هي عايزها بانا عايز والمفروض انا عايز اغير الوظيفة بتاعتي المفروض اننا افتح بيزنس خاص بيا انا عايز اقرا كتاب المفروض أشترك في رياضة جديدة انا عايز المفروض وهكذا دائرة مغلقة مفيش اي حاجة فيها بتدخل في حيز التنفيذ والقرار وقت الازمات التعامل بيكون بلازم لازم تتعامل لازم تعرف لازم تفهم لازم تاخد قرار وقت الازمات هو وقت اتخاذ القرارات ووقت الفعل رقم اتنين. في الايام العاديه ناس كتير بيكون عندها لخبطه في الاولويات عندها دايما لغط كده ما بين الحاجات المهمه والحاجات المستعجله ايه الفرق لو مثلا عندنا مئتين دولار وجي النهارده عندي حاجتين عايز اشتريهم في جهاز عليه عرض وانا كنت عايز اجيبه بقالي فتره والجهاز ده النهارده عليه عرض المدة محدوده ممكن يخلص في اي وقت، وفي النهارده كورس مهم جدا هيفرق معايا في الكارير بتاعي وممكن ياثر على حياتي كلها. بتلاقي ناس كتير ونسبه كبيره من الناس ممكن يلجا ان هو يجيب الحاجه المستعجله عشان عليه عرض وان هو ممكن يخلص وبعد كده ان شاء الله لما تيجي فلوس هبقى اخد الكورس دوت ان شاء الله واظبط الدنيا كلها. لكن اللي بيحصل ان حتى لما بتيجي فلوس تاني بعد كده بتبقى عندك حاجات تانيه مستعجله بتلاقي نفسك بتتحرك عليها وبتسيب الحاجات المهمه. وبالتالي في وقت الأزمات لازم يكون عندك ترتيب لأولوياتك لازم تتعامل مع الأولويات بتاعتك من الأهم للمهم ولازم تعرف الحاجات المستعجلة عندك هل هي أساساً بالقدر الكافي من الأهمية عشان تتعامل معها ولا ممكن تحطها على جنب الوقت رقم 3 في الأيام العادية دائماً بيكون عندنا خلل في تقييم الأمور اللي حولنا غالبا الامور اللي حوالينا بتبقى مش في حجمها الصح او مكانها الصح. يعني في حاجات كثيرة جدا في ايامنا العاديه بنعتبر وبنتخيل ان احنا ما ينفعش نعيش من غيرها ابدا. بنتفاجئ ان وقت الازمات بنقدر نعيش من غيرها ونقعد من غيرها وبدون اي مشكله وبسهوله جدا كمان. وبالتالي وقت الازمه لازم يكون في اعاده تقييم لكل الامور اللي حوالينا. اعاده تقييم للامور عشان نحطها في حجمها الصح ومكانها الصح. عشان نعرف ايه الحاجات الضروريه اللي انا فعلا لازم تكون عندي من الحاجات الظريف والحلو ان هي تكون عندي دول اهم تلات حاجات ممكن نكون بنعملهم في الايام العاديه ما يفعش ابدا يتعملوا في وقت الازمات في النهايه الازمه هي الوقت اللي بنخرج منه من الكونفورت زون بتاعنا منطقه الراحه بتاعتنا لمنطقه الابداع والتفكير الازمه هي اللي بتخلينا نخرج من التسويف والتاجيل والرغبه والاراده بدون اي فعل لاتخاذ القرار والفعل الأزمة هي اللي بتخرجنا من لخبطة الأولويات والعشوائية اللي هي بتكون موجودة فيها لترتيب الأولويات وبكون عارف عندي واحد إيه واتنين إيه وتلاتة إيه الأزمة هي اللي بتخرجنا من خلل التقييمات للحاجات اللي حوالينا لإعادة تقييم الأمور اللي حوالينا في مكانها الصح وبحجمها الصح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته